Російські війська атакували шахедами два промислових підприємства в Снігурівській громаді. Чи залишається можливість для миколаївців отримати рецептурні препарати без рецепта? Розкажемо далі. У Миколаєві триває електронна реєстрація до першого класу. Чергове російські війська завдали ударів по Снігурівській громаді Баштанського району. У ніч проти 18 квітня армія Російської Федерації атакувала шахедами два промислових підприємства. Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухтам. Близько 2.30 Снігурівську громаду атакували дрони Камікадзе. За попередньою інформацією, загиблих немає. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Миколаївському районах день та ніч минули без обстрілів. Немає той допомоги, яку ми приїжджали наші з району, і наш військовий адміністратор, ой, військовий м, первомайський ОТГ начальник, але він, ждіть, ждіть, має йти шифер, десь він іде, йде, і до нас він ніяк не може дійти, дійти. Mm -hmm. А якщо його привозять, привозять в ТГ, ОТГ, нам виділяють на нашу партизанську імена, там от дали останній раз 800, 800 листів, але ж для нас, для нашого села, ви ж самі бачите, що у нас відбувається з нашим селом? Громада допомагають волонтери. Громада дає чуть-чуть, то що мізер. Хоч у нас село найбільше пострадало, киселька наша, благодатна, але за благодатну мовчати нічого, ніхто не хоче говорити. Дуже хочеться. Мало дають струйматеріалу, треба нам і ліс, надо, надо, і шифер, і нам треба вікна, і двері. Вже є такі домівки, які можуть поставити двері, вікна. Ну, шукаємо волонтерів. Місто трьох тисяч шифер, далі 800 листів, як поділити людей. поки що мені дали брезенти, я розобновляю стріпила і хочу просто поки брезентом натянуть, Ну, щоб хоча б щось робити, може потолки оббивати, буду USB підшивати, якби наші волонтери чи держави мені хоча б шифер дало на хату, я б під цьому був радий, я вже зліплю, з ну, чого прийдеться, аби тільки криша була над головою. А так 20 років вот строїли, ще 20 будемо строювати. Ну а що робити? На дану хвилину громада отримала порядку 10 тисяч шиферу із тієї партії, яку ми замовляли, із 22 тисяч. Ну, звісно, зараз людей дуже багато повертається. Наприклад, уже в Партизанському проживає близько 150 людей і люди хочуть отримувати цей шифр, звісно, ми це е, координуємо, ми це, ну, спілкуємося з людьми і надаємо. Привезли 800 е, шиферин, його розділили там по 70 на сім'ю. От е, вони вже не брали, звісно, 10 гривень з листа, а вони брали вже цей раз по 5 гривень з листа, от 70 листів тобі, чи скільки дали, от ти заплатила 350 гривень їм. Ну, виходить, за доставку, що тобі привезли в село цей шифр. Але ж, ви ж розумієте, що я навіть не можу дати за цю доставку ну, кошти, так як я отримую тільки 2 тисячі соціалки, все. Ну, якби, оце питання нас дуже турбує, ну, за що з нас беруть кошти за шифер, які надається волонтерськими, ну, організаціями. Вчора дождь сильний ішов, короче, всё потекло. Знаєте, тут мнення різні в селі. І я вам скажу так, що ну, понятне дело, якщо от мой сусід КАМАЗом їде по той шифер на Заселля, то йому ж треба щось в бак влити, він же ж не волонтер, щоб безплатно, допустим, возить по всьому селу той шифер. Тобто, естественно, що скидаються на соляру там Якщо люди вважають, що це плата за те, що він привезе, ну хай буде так. Ну я вважаю, що це просто якби ну чоловік безплатно їде, йому просто треба ну, допомогти залити ту соляру в бак, щоб він привіз той шифер. Раїса давна кажуть, що ніякого збору власне, на шифер грошового не здійснювалося. Якщо і були якісь збори кошти, це на те, щоб заправити машину, поїхати з партизанського на тому газончику Первомайське, погрузчик погрузив і е, привіз назад. Ось такі, можливо, варіанти були. Але ми стараємося зараз на навантажувач на ті машини, які їдуть самостійно, ну тобто із бюджету.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 У мене доплата за все вийшла 50 гривень. Це мені буде на 3 місяці. Аби не брати телефон родича, відсканувала рецепт. Врач сканує мені і на бумажному віде я ці електронні. Тобто ось такий варіант. А так можна з телефоном прийти, телефон показуєш, дівчатки.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 Ви дивитеся Суспільними колеїв. Підписуйтеся на Суспільними колеїв у соцмережах.